Це фото Дмитра з миротворчої місії в Косово. Розповідає, в 2001-2002 роках разом з побратимами стояли на блокпостах між сторонами конфлікту. «Ми стояли між протиборцовчими сторонами, між сербами і албанцями. Старалися, щоб там був порядок, щоб вони між собою не воювали. Були села, які поділені навпіл між сербами і албанцями. Ми були просто між ними. Блокпости були були патрулювання, були охорона громадського порядку. Нині Дмитро з дружиною виховують двох доньок. Каже, старший він розповідає про війну в країні. Ми приймаємо участь у всяких волонтерських заходах. Розповідаємо про свої ногороди, показуємо фотографії, показує відео. Ми слухаємо музику, військову музику, пов'язану з війною. Я знаю, що моя дитина ніколи не буде проти України. Дмитро Гайдко показує свою військову форму. Каже, тут є відзнаки за участь в миротворчій місії, Євромайдані та російсько-українській війні. На війну Дмитро вперше поїхав у 2014-му. Лінія фронту дуже різко змінилася. Сьогодні це блокпост міг бути підконтрольній Україні, завтра ні, післязавтра знов так. 28 майданівців загинуло, в тому числі один Тернополянин, Андрій Юркевич, загинув біля Луганська завдяки тому, що Лінія фронту пересувалася. сюди. Ну, дуже були такі швидкі зміни. Напевно, що ми на той момент не були готові до такого. Дмитро Гайтко каже, на війні було дуже приємно отримувати дитячі малюнки. Дуже допомагало, коли діти присилали малюнки. Зі всієї України діти присилали малюнки, але з Тернополя свої. Це було, звичайно, дуже… Сльози текли, просто сльози текли. Приміщення, де ми жили, наша основна база, така в Луганській області була, все було оплеяно малюнками. І це дуже сильно підтримувало, надихало. Ми знаємо, заради кого ми там. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.